Після трьох діб спокою, ввечері 28 березня, російські війська знову обстріляли у Чаківську громаду. Рік після ракетного удару. 28 березня 2022 року російська крилата ракета зруйнувала будівлю обласної ради. Тоді загинуло 37 людей. В Миколаєві обговорюють, як відновлювати постраждали від обстрілів житловий будинок. Ввечері 28 березня військові російської армії з артилерії обстріляли у Чаківську громаду у Миколаївському районі. Ворожі снаряди влучили у акваторію, вбитих та поранених немає. Про це повідомила служба обласної військової адміністрації. До цього протягом трьох діб на території громади була тиша. На решті території області, за даними обласної адміністрації, обстрілів не зафіксовано. Близько дев'ятої, коли люди починали свій робочий день, в будівлю влучила російська крилата ракета. Центральні секції обвалили з 9-го до 1-го поверху. Пошуково-рятувальна операція тривала 5 днів. Список загиблих налічує 37 прізвищ. Ми з носілками підходили до вікна, і хлопці вже, ми їм передали носілки, вони людей ложили на носілки і передавали нам. Через це вікно. Бачу, що хлопці глазами шукають мене. Я ж розумів, що це батько. Я побачив годинник на руці. Я почав іти. вони мене затримали, не пустили. Я... Єдине, що я запам'ятав, що він залишився в позі, як він сидів, тобто ну, так, ось так у нього руки були, на дивані сидів, там її ноги піджаті, то я розумів, що він на дивані, так, наче кажучи, що він отак на дивані там, і під завалами і його й доставали. Підіймалася по сходам, десь я знаходилась між шостим і сьомим поверхом, коли роздався вибух. Але в перші хвилини Важко було зрозуміти, де це відбувся вибух, тому що чомусь все скло, а воно, воно все, все всередину літіло, і казала, що десь поруч. Я бачила замість, скажімо так, восьмого поверху, дев'ятого да, поверху, я бачила голубе небо. Це мій блокнот очі. Я не пам'ятаю навіть, коли тут були останні записи. Це кабінет першого. Сьогодні вперше сюди зійшла, вперше тут знаходжуся і взагалі вперше побачила цю будівлю от після вибуху наживо. Я бачила лише фото, бо для мене був це якийсь ну, психологічний бар'єр, мабуть. чи можна було це уникнути? На жаль, ні, тому що функціонування всієї цього механізму потребувало щоденної роботи. Ми просто б не змогли зупинити область на декілька днів в той час. Чи могло б менше, менше вже? Можливо. Тобто, там виставу, забрати охорону, там ще людей десь. Для мене це важкий день, скажімо так. Чи вдасться залишити частину споруди в якості нагадування про злочини країни-агресора, стане відомо тільки під час подальшого розбору конструкцій. Нині ж, відповідно до заключення експертів, на будівлю чекає демонтаж. Сьогодні на Миколаївщині вшановують пам'ять загиблих внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації. В області приспущені прапори розважальних заходів не відбувається. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім у своєму телеграм-каналі. «Прошу всіх згадати людей, які, назважаючи, ні на що продовжили працювати та загинули, виконуючи свій обов'язок. Схиляємо голову в скорботі та пам'ятаємо кожного», – пише Віталій Кім. Під зруйновану будівлю цього дня миколаївці приносили квіти. У пошкодженні через прольоту російських снарядів багатоповерхівці проживає Анастасія. Жінка говорить, розбиті вікна забила ОСБ тами самостійно. Тепер сподівається на допомогу державної програми. Було дуже страшно, тому що перший приліт прилетів в Ми, правда, виспили дитина спрятати в тамбур за ці секунди. І второй приліт прилетів прямо під дом. Почали горіти машини. Стекол, естественно, уже не было. Стекла торчали прямо в обоях. Ну, у нас повылетали, именно двери входные. Ми їх самі відремонтували, тому що потрібно було закривати двері. Не було окон на цій стороні, ні одного. Балкон у нас залишився не зроблені, окна в під'їзді, двері. Ну, сейчас холодно, как бы зимою особливо було холодно, дуже холодно з-за цього. Вся програма обіцяє нам поставити лоджі, зробити нам вікна у під'їзд, замінити металопластикові двері у під'їзді. Робити ремонт покриття на криші. Нагадаю, російські війська в ніч проти 30 вересня березня двома ракетами атакували спальний район Миколаєва. Через влучання боєприпасів пошкоджень зазнали сім багатоповерхівок. В одній із них мешкає Руслан. З цієї сторони у нас всі три кімнати були повністю все на полу. Тобто ну, всі вікна, все, все це виносили, перший день ми виносили. Весь мусор, а на другий день вже ми трошки ремонтувалися, щоб зберегти тепло. Говорять, що змінять вікна. Відремонтують стіни. Програмою передбачається фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій, розповідає експертка Центру розвитку житлового фонду Миколаєва Тетяна Тимошина. Програма запронована Державною організацією фонду енергоефективності при підтримці Євросоюзу. Це державна програма, яка націлена на відновлення будинків, які пострадали внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України. Вона передбачає 100% компенсацію всіх робіт і матеріалів на відновлення будинків. Гроші на цю програму виділяє Євросоюз в повному обсязі. На всю програму виділено 25 млн євро, на перший етап – 5. Під програму потрапляють лише ОСББ, говорить Юрій Гусаков, експерт Центру розвитку житлового фонду. За технічне обстеження мешканці будинку мають заплатити самостійно. Государственная программа компенсирует 100% за работы и материалы, то есть все, что йде уже непосредственно при выполнении. Да, после протокола, после экспертизы, после проекта, после подачи заявки основной, это все компенсируется. Нужно э, от самого ОСМД, как от юридического лица, э, заказать э, экспертную оценку, э, заказать отчет и акт технического осмотра, заказать проектную документацию. У рамках программы: Дима Миколаеве Відновити понад 50 багатоповерхівок, які входять до першої та другої категорії аварійності, розповідає Тетяна Тимошина. І визвати Кротокс, Суспільне новини Миколаїв. Пенсійний фонд та Мінсоцполітики пропонують українцям нову послугу. Закон номер 2734 спрощує механізм добровільної участі людей у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні, що дозволяє сплачувати страхові внески, в тому числі з-за кордону, на свій або рахунок інших людей. Відтепер це можна зробити через опцію на сайті Пенсійного фонду України. Про це сьогодні йшлося під час брифінгу в «Укронформі» за участі представників Офісу президента Міністерства соціальної політики та Пенсійного фонду. Розуміючи, що кількість зайнятого населення в Україні сьогодні зменшилася, багато з них виїхали для пошуку захисту тимчасового себе і своєї родини за кордон, але, на жаль, люди похилого віку, люди пенсійного віку – і, зрештою, неважливо, виїхали вони чи, чи перебувають в Україні, ми продовжуємо їм виплачувати пенсії, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання, ми нараховуємо їм е, ті гроші з того загального котла, який збираємо, і, звісно, це не настільки великі суми, які б ми хотіли... Виплачувати. Хоча вперше цього року ми проіндексували саме найнижчі пенсії і додали кожному, в кожного, у кого ця пенсія вже має певну державну гарантію дотяжку 19,5% індексації. Мені здається, що це трохи допоможе вирівняти ситуацію з низькими і високими пенсіями разом з тим, Ще, на жаль, існують ті пенсії, які не дотягують до 3 тисяч гривень. І я думаю, що такі категорії пенсіонерів, яких, на жаль, через невеликі внески, через, можливо, не дуже великий страховий стаж, не сьогодні можливості отримувати більшу пенсію, яка би покривала більш повно базові потреби, є інструменти, коли люди, благодійники організації, міжнародні організації, які розуміють виклики нашої держави, могли би долучитися в прозорий, простий цифровий спосіб і покрити певну кількість видатків, або допомогти адресно тим людям, кого ви не хотіли підтримати. Для того, щоб мати можливість автоматично доповнювати свої страхові внески, чи продовжувати, чи збільшувати, треба вже бути зареєстровані в цій системі. Тобто пройти первинну верифікацію. Тоді через особистий пенсійний кабінет всі ці опції робити досить зручно. І е, збільшувати свій страховий стаж не можуть ті люди, які вже отримують пенсію, це зрозуміло, тому що це для них саморозраховані ці механізми, ми збільшуємо їхню пенсію, а не намагаємося від них ще щось отримати. Якщо по договору за певний місяць ви доплатите собі 2000 тисячі гривень, то у вас буде обрахунок заробітної плати як 9000 тисяч гривень, навіть трішечки більше. Тобто це досить немалий приріст, скажем так, до сьогоднішньої заробітної плати, яку ви можете отримувати. Кожні 100 гривень які ви доплачуєте собі до страхового стажу, якщо він у вас є, або просто оплачуєте, як страховий стаж, збільшують вашу заробітну плату, яка вже там зарахована, майже на 500 гривень. Чула, що бухнуло, ну, думаю, вже зарився. І після того я взагалі нічого. З час я, видно, потеряла сознання і мене засипало. І притом я дихнути не могла, я от прийшла в себе. Отак моя кровать, отак диван сить, і точно тумбочка в сама, тумбочки моє. А він сюди врізався. І оці всі балки падали, і представте, надо мною нависли. Очевидно, мене спасли. Живаю, щоб це швидше все кончилося, це горе. Мені тут хорошо не скажу теплесенько. Тут. Дівчатка вбирають скрізь частесень, їсти повара, якби в нас старих зубів. все меньке. Все що казати Господь? Ну я ж домашняк, я ж привикла Раз, а подивиш, мої діточки ж до мене приїдуть. Ми ховалися. В сусідів у подвалі, О, коли почали бомбити дома. Наш дом він згорів дом, згорів, те саме. То, вроді, ці модульні ж домики будуть ставити, вже завезли. І нянічки в нас, і психологи, і сотработники всі в нас. Голодні спати, не лягаємо, кормлять нас. Хожу, співаю, концерти ставимо, О, е, ходимо, у нас ще є такі лежачі люди. От і сьогодні вже в мене запланировано йти туди їм поспівати, вони дуже раді. На Миколаївна у нас переміщена особа, да, так да, да. вона не іно інвалідності немає, але ми її за ну, нашої можливості забезпечили візочком, на якому вона передвухається. Да, так, що у нас є тимчасовий пуд візочків, там, і ми даємо людям. Ми хотіли одразу да. ходити на костелях, костеля, але, да. але ну, вирішили, вирішили, що на... треба навчитись на тільки да, на стояти. так потихеньку будемо ходити, і потім будемо бігати. Mm. Так. Да. Важко дається вам? Ну, Тяжело, звісно. Стараємося. Трамма така. Ну, будемо старатися. Хочемо. Да. Нас почали бомбити, почали роз... бомбити, бомбити, ну, і, і... а що залишилося робити? Тільки нас вивезти звідти, щоб нас не розбили повністю. У мене нема куди вертатися. У мене блахата, я її продала. І все, те... тому що у мене другого виходу не було, я залишалася сама. Я вимушена була піти, і так залишилася. Плануєте тут залишатися? Ну а куди? А більше нема куди йти. Таких людей, які приїхали до нас з Херсонської області, Одеської області, Миколаївської області, проживає 44 особи. Всього потужність нашого пансіонату розгорнута ліжкомережа на 151 ліжкомісце, але це в мирний час. Якщо зараз необхідно буде збільшити кількість ліжкомісць, то в нас є можливість збільшити.